Είπατε χθε ότι η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με μια πιο ενισχυμένη θέση από το 2019. Ε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό ως πως την ουσία της συζήτησης και δεύτερον να μου επιτρέπετε, ποια είναι η θέση της Ελλάδας ως πως τη σχετική πρόταση της Κομισιόν και πιο βασικό πώ την ασφάλωται αυτή θέση Ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα υποστηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόν. Η πρόταση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ως κρατη να διαπραγματευόμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια λογική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους χωρίς να είμαστε περιορισμένοι από ασφικτικά σκληρούς αριθμητικούς κανόνες. Την πρόταση αυτή φαίνεται να την ασπάζονται τα περισσότερα. Κράτη μέλη, όμω είχα την ευκαιρία να τονίσω και στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι απαιτείται πολύ πιο γρήγορη πρόοδο. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνε πρέπει να συμφωνηθούν πριν το τέλο του έτου. Αυτό το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα, αλλά πιστεύω και από πολλά άλλα κράτη-μέλη, είναι να επιστρέψουμε στου προηγούμενου δημοσιονομικού κανόνε. Πράγμα το οποίο θα συμβεί αυτόματα, εάν δεν συμφωνήσουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την δημοσιομική υπευθυνότητα με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και με μια γρήγορη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε πετύχει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Θέλουμε να εξακολουθούμε να μπορούμε να το κατοχυρώνουμε έτσι ώστε να μπορούμε μόνοι μας να χαράσουμε μια πολιτική αποκλιμάκωσης του χρέους που δεν θα υπονομεύει τους βασικούς αναπτυξιακούς μας στόχους. Και αποτελέσματα τη ελληνική οικονομία αλλά και το στόχο τη επενδυτική βαθμίδα που θα αποτελέσει τη γέφυρα για την μείωση του κόστου του δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το στόχο, εάν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο 2023 και κατά πόσο οι αγορέ βρίσκονται σε μια στάση αναμονής λόγω και των, των επικείμενων εκλογών στην χώρα. Ευχαριστώ. Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αύξηση των επιτοκίων. Όπως γνωρίζετε τα επιτόκια στην Ελλάδα δεν καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία συνυπολογίζει πολλές παραμέτρους. Η κυριότερη όμως είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εφόσον μπορέσει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αποκλιμακώσει το κόστο δανεισμού. Με άλλα λόγια, να μπορεί η ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα, οι τράπεζε να δανείζονται φθηνότερα και τελικά και οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά να μπορούν να δανείζονται φθηνότερα. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα εντό του 2023. Να το αναδιατυπώσω. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023, εφόσον ε, από τις εκλογές ο ελληνικό λαός μας εμπιστευτεί και προκύψει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Τιμέ τη ηλεκτρική ενέργεια και αυτό το βλέπουμε και στη χώρα μα. Ε, Κανεί όμω δεν ξέρει αν θα παρεμβαίνει σε αυτό το επίπεδο που βλέπουμε εμεί ενέργεια. Θέλω να ρωτήσω εάν ε, θα είστε ξανά ε, κυβέρνηση, αν θα συνεχίσετε να στηρίζετε στέρια, την Ελληνική Κυβέρνηση, όπω έγινε όλη αυτή την περίοδο. Και δεύτερον, πώ ακούστηκε στου Ευρωπαίου ηγέτε η πρότασή σα για τη μεταφορά ε, ενέργεια μέσω άλλων δικτύων. Μια πρόταση που έκανε ε, ε, ε, ε, ε, ε, μπορείτε να μα την λίγο περισσότερο. Έχουμε στηρίξει έμπρακτα νοικοκυριά και επιχειρήσει αποροφώντα ένα σημαντικό μέρο των αυξήσεων των λογαριασμών τη ηλεκτρική ενέργεια. Θα θυμάστε φαντάζομαι ότι πριν από ένα χρόνο ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτηση, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και στην Ελληνική κοινωνία. Αποδείξαμε λοιπόν ότι μπορούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσει και να συγκρατήσουμε τι αυξήσει του λογαριασμού του ηλικού ρεύματο. Και μα του πρώτου που μπορέσαμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανακύκλωσης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και διοχέτευσης αυτών των ποσών για να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Προφανώς, καθώς τώρα μειώνονται οι τιμές, υπάρχει ανάγκη για χαμηλότερη επιδότηση, όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Τι θα συμβεί με τις τιμές του ρεύματος τον επόμενο χειμώνα, γι' αυτό και είναι σημαντικό να δράσουμε από τώρα να φροντίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου αλλά και να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στον ανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να μην καθορίζεται μόνο από την υψηλότερη οριακή τιμή του συστήματος που εν προκειμένου τα τελευταία διάστημα δεν ήταν άλλη από την τιμή του φυσικού αερίου και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτές τις συζητήσει. Θέλω να σας θυμίσω ότι ίσως δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου από τότε που επιβλήθηκε επιτέλους το πλαφόν στο φυσικό αερίο. Από και πέρα θέλουμε περισσότερα δίκτυα και διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδος και Βορά για να μπορούμε να εξάγουμε την ενέργεια την οποία παράγουμε εμείς, σε ή ηλιακή, στην κεντρική Ευρώπη, ή ενδεχομένως την ενέργεια την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε και από την Βόρεια Αφρική. Πιστεύω ότι έχει καταστεί πια κοινό τόπο ότι πρέπει να διασυνδέσουμε τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Λίγο πιο δυνατά, θέλετε. Κάπως και να μας πείτε αν είχατε την ευκαιρία σε αυτό το πιο τατέ, να κάνετε μια έστω πρώτη συζήτηση με αυτή της και την κάμα αυτό είχατε ανακοινώσει για μια επαναξιολόγηση της σύμβασης με την κελένη πρέν για την επένδυση σε καλύτερα πρέν στην Ελλάδα ή αν ορίσατε κάποιο ραντεβού του να τους ε, Κάλεσα την Ιντερήδα Πρωθυπουργό την κυρία Τζότζο Μελόνη να επισκεφθεί την Αθήνα πριν από τις εκλογές για να συζητήσουμε όλη την ατζέντα των δημερών θεμάτων, να με χαρά. Και στα πλαίσια αυτής της συζήτησης θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας για τους δημοσιομικούς κανόνες, είμαστε πολύ κοντά με την Ιταλία στα ζητήματα αυτά, να συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι και η Ιταλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή και θα έλεγα ότι και αυτή είναι θύμα των διακινητών που εργαλειοποιούν ανθρώπινες ζωές και μεταφέρουν στην Κεντρική Μεσόγειο κατατρεγμένους ανθρώπους από τη Λιβύη και από την Τυνησία στις Ιταλικές Ακτές και θα μιώσει και με ρωτήσατε θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο η ιταλική κυβέρνηση μέσω της Τρεν Ιτάλια θα μπορεί να υποστηρίξει με πιο ενεργό και με πιο ουσιαστικό τρόπο την επανεκκίνηση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Όπως γνωρίζετε, η Τρενοσέ έχει πουληθεί ουσιαστικά στην Ιταλική Κρατική Εταιρεία έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Έχουμε όπως την δυνατότητα, πιστεύω, να χαράξουμε από κοινού ένα νέο μέλλον για τους σειρόδρομους μας, όπου η μενιταλική εταιρεία θα επενδύσει περισσότερο σε αξιόπιστα και ακόμα πιο ασφαλή και γρήγορα τρένα. Και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε, όπως έχω ήδη πει, για να επενδύσουμε περισσότερο στο δίκτυό μας, στην ασφάλειά του και στην ενδεχόμενη επέκτασή του. Πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Ανδουλάκη τι ακριβώς εννοούσε με αυτά τα οποία είπε στην πρόσφατη συσέντευξή του. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή και μια σταθερή κυβέρνηση προκειμένου να κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον, το οποίο πιστεύω ότι απαιτεί η σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι και γι' αυτό διεκδικώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, τα υπόλοιπα δεν με αφορούν, θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους να σας απαντήσουν τι ακριβώς εννοούμε αυτό το οποίο λένε. Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού το οποίο ήταν είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές εν μέσω ενός απαράδετου περιβάλλοντος fake news Η κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανελειμμένως γιατί ακριβώς ενισχύει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας με αρροδότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μια ενδεχόμενη διδικοποίηση του νερού, την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω, απορρίπτω. Κατά συνέπεια, μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκαθαρή, ρωτήστε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, τα οποία κατηγορηματικά μου δίνεται ευκαιρία και σήμερα στο δικό μου το επίπεδο να διαψέψω. Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη είναι σταθερό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή εποπτική δουλειά για να διασφαλίσει την σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματο. Και πρέπει να σα διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι και οι ελληνικέ τράπεζε είναι απολύτω σταθερέ, είναι ισχυρέ και δεν αισθάνομαι ότι απειλούνται καθ' οποιοδήποτε τρόπο από αυτήν την ευρικότητα η οποία υπάρχει σήμερα στι αγορέ. Θα πρέπει να θυμίσω εδώ ότι όταν η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου τον Ιούλιο του 2019. Τα μία εξυπηρετούμενα δάνεια του τραπεζικού συστήματος ξεπερνούσαν το 40%. Σήμερα είναι κάτω από το 10% έχουν μπει ιδιωτικά κεφάλαια σε τουλάχιστον δύο ελληνικές τράπεζες. Και οι τράπεζές μας είναι ισχυρές και θωρακισμένες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα μπορούσαν κάποιοι άλλοι να πούνε το ίδιο πράγμα αν τους τύχαινε μια τέτοια τραπεζική κρίση επί των δικών τους σημερών όταν ακόμα οι τράπεζές μας είχαν πολύ μεγάλα συστημικά προβλήματα. Και νομίζω ότι μια απόδειξη αυτού που σας λέω είναι ότι σήμερα... Είναι άλλε οι, οι τράπεζε οι οποίες φαίνεται να δοκιμάζονται στο χρημαστήριο, μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν υπάρχει όμως καμία ανισχύα από την αγορά για την σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση όχι μόνο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα είναι προϋπόθεση σταθερότητας όλης της οικονομίας. Και βέβαια ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό, με την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδο από τη χώρα μας, είναι αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει τελικά, στο πλαίσιο των αποφάσεων που παίρνει η Ευρωπαϊκή Γεντερική Τράπεζα, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά επιτόκια δανεισμού για επιχειρήσεις και για νοικοκυρία. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το βαθύ κράτος το οποίο έρχεται από ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να αφήσουμε όλοι πίσω μας και έχουμε δώσει και πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα δείγματα γραφής. Δύο παραδείγματα να δώσω μόνο. Το gov.gr δεν είναι τίποτα άλλο από μια ε, πολύ επιτυχημένη προσπάθεια να περιορίσουμε την γραφειοκρατία, αλλά και τολμώ να πω την μικρή διαφθορά που ήταν σε όσον αφορά τις σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, η οποία δεν πρέπει να ισοπεδοθεί. Δεύτερο παράδειγμα. Και θα είχα πολλά να σα δώσω, απλά δεν προσφέρεται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη στα όρθια για να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Ε, ε, η περίπτωση του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ ήταν βαθύ κράτο που ερχόταν από το παρελθόν και γι' αυτό και χρειαζόταν δύο και τρία χρόνια για να εκδώσει συντάξει. Και σήμερα οι συντάξει εκδίδονται σε δύο μήνε. Γιατί? Διότι κάναμε δραστικέ παρεμβάσει στο ανθρώπινο ε, δυναμικό στι διαδικασίε ε, του ΕΦΚΑ. Δώσαμε μπόνου παραγωγικότητα κάναμε αξιολόγηση. Αυτή. Η κυβέρνηση και αυτό το κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει δώσει διαπιστευτήρια ότι και μπορεί και θέλει να αλλάξει το κράτος. Έχω πει επίσης ότι αυτές οι μάχες θα, μερικές φορές θα μας βγάζουν νικητές και άλλες φορές θα χάνουμε μάχες. Όπως την, τη, η τραγωδία των τεμπών μας υπενθύμησε σε όλους ότι υπάρχει πολλή δουλειά. Ε, ακόμα να γίνει αν μη τι άλλο όμως αυτό γαλβανίζει περισσότερο ε, τη θέλησή μας να σαρώσουμε ε, όλα τα εμποδία και να βρεθούμε απέναντι σε όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα ε, δέσμια ε, ενός παρελθόντος που δεν της αξίζει.